بيكسب أصحاب قنوات اليوتيوب الشهيرة ما بين 15 مليون دولار و 30 مليون دولار سنويا. يمكن تكون اندهشت لما سمعت المبلغ الضخمة دي لكنها فعلا وقع ملموس للي شغالين بجد في صناعة المحتوى عبر اليوتيوب فإيه اللي يمنعك من إنشاء قناة على اليوتيوب للربح من بس قبل ما تبدأ اسمع من الأول إزاي تنشئ قناة يوتيوب مربحة الخطوة الأولى حدد الأسباب اللي دفعتك لإنشاء قناة. إيه هو الهدف من قناتك هل عاوز تقدم دروس تعليمية ولا توزيع مقاطع ترفيهية ومضحكه ولا عاوز تنشر أخبار وتحقيقات تلفزيونية في المرحلة دي لازم تحدد هدفك وتخليه واضح وقابل للتنفيذ وان تكون فكره قناتك ناجحه عن اهتمام حقيقي جواك. الخطوه الثانيه لانشاء قناه يوتيوب مربحه بمجرد تحقيق هدفك وفكره القناه اعرف جمهورك وخصائصه، فهل هم من حاملي المؤهلات العليا؟ وقد ايه متوسط اعمارهم ومكان اقامتهم؟ وايه جنسيتهم؟ وايه هي احتياجاتهم وهواياتهم واهدافهم؟ وايه اللي بيكونوا عاوزين يتفرجوا عليه على اليوتيوب؟ وهل بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي صباحا ولا مساء؟ الخطوه الثالثه لانشاء قناه ضع خطه للمحتوى المرئي اللي عاوز تقدمه على القناه لضمان الاستمراريه في ضخ مقاطع الفيديو الحصرية واسأل نفسك هل عندك القدرة على مشاركة اكتر من فيديو في اليوم ولا الافضل فيديو واحد في الاسبوع ولا ايه هي الايام اللي هتنشر فيها مقاطع الفيديو وازاي هتخليها جذابه ومشوقه للجمهور. نيجي دلوقتي للخطوه الرابعه لانشاء قناه يوتيوب انشئ حساب جيميل وممكن تكون فعلا بتمتلك حساب ثم سجل الدخول لليوتيوب من الحساب ده وانتقل لصفحه انشاء قناه يوتيوب جديده وبعدها اكتب اسم علامتك التجاريه واضبط اعدادات قناتك وحساب ادسنس للربح من اليوتيوب بعد تحقيق شروط الربح من اليوتيوب. الخطوه الخامسه لانشاء قناه يوتيوب ناجحه ابدا في صناعه المحتوى المرئي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 تكسب اي حاجة من اليوتيوب الا بعد ما تستوفي الشروط وتفعل ارباح اليوتيوب على حسابك وده من خلال الانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب لمنشئ المحتوى AdSense. وطبيعي انك تواجه في بداية تأسيس القناة واحدة من تحديات الربح من الانترنت عبر اليوتيوب وهي الموافقة على الانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب اللي بيتطلب ضرورة الحصول على الاتي